أمين أمين حمد نقدم لكم في واحد الحوار مجموعة الكناوي ليكسوس المشاركة في مهرجان عبد الصبا الدولي للفنون والتراث، غتقدم لنا أعضاء ديال المجموعة عافك ونا السميدة زكريا أه المسكين، عبد الحنين مسكين محمد الملقم ببرقم نعم، وأنت هو الرئيس المجموعة؟ نعم، شيدي يوسف يوسف كويو ديال البلاد كناوي عربي إن شاء الله <تصفيق> امبري المسكين برك المعلم القناوي عليها <تصفيق> أه المجموعه عرفنا بها أه الرائد ديال المجموعه المسكينه المجموعه بقاش بقاش تكون ان شاء الله قلنا درنا جمعيه الاولى ودير لي معايا الله ما فرقنا هو كان عبد الله عبد الله المسكين مصطفى وكانت المجموعة غدا في أمانة وحافظين ساعة جاب الله يعني مثال توفى والله ما فرنا أنا ولا هو، ثم كاينة الأمور. والمجموعة بقاش بقاش تكونت؟ هذه يعني. تقريبا دابا شي أربع سنين تقريبا. أربع سنين يعني في أربع سنين يعني في 2014 في 2014 المجموعة كتكون شحال فيها ديال؟ كانوا فيها الأفراد بزاف ما نقدرش نقول لك يعني 16 يعني 14 يعني ذاك على حساب تقول خدمة كتيرة، يكون تدريب بزاف تقول خدمة قليلة كندي ودكس، بنيات، سعود، عصراب، ناس، أدواء. وقا بالنسبه للفن القناوي شنية هي الوضعيه اللي فيها دابا واش كيعرف شويه ديال الانتعاش شويه بدا بدا كيصدر شويه ولا ما كيوصلش ل 20 نعم، نعم، الشيء كان في واحد الوقت يعني مثال مغمض اليوم الحمد لله الامور يعني اللبسه ديال الفراقي شريت ويعني والفراقي كثروا والدراري يعني مثال لو كي كييعشقوا هذه المهنه هذه على حسب مهنه يعني روحانيه فيها الرصاد فيها يعني مثال اللاعب <سؤال> فيها يعني كل شيء يعني كل شيء ما صد فيها كل شيء من اي وكلاحظوا بان الاغلب الفرقه الاغلبيه ديالهم شباب بالنسبه لكم واش كتعملوا شي تكوينه بالنسبه ل إن يعني شاء الله الشباب يشيل يشيل إيه زكريا يعني زكريا مسكينة زكريا مسكين وانت كدير من الوالد في فيه يعني مللللللل. كانت داكشي ديال الديكسي كان نعم هو روحاني يعني كتغنى يعني بالتراث المغربي إنه هو فن شعبين مغ... إفريقية كي يرتبط بعضها بالجذر الإفريقية للمغرب لأن يعني العمر العم... يعني العمق, يعني العمق يعني الإفريقي المغرب عنده حد العمر يعني لأن المغرب كان دائماً عنده العلاقة مع إفريقيا يعني والعريس يعني الشهيرة فيها كانت عندها ركبات لا لا كبيرة لأن العريس لأ لا كان لأ شوف, يعني شوف. العريس إن شاء الله لا تفق القدرة عندي الحانوت نوريك تشاور اللي هم مقدام العريس من عام 2020 وكذا وعندي أنا ألف وعشرين نعم في المكة تكون شويرة قديمة ودكسية كان صورة أنا كنت عليها كنصورها صورة كانت هذا. ما كان شوفوا إبن الخلف الخلف ديال المسكينين. <تصفيق> أنت قلتي شيء؟ <فكي. تصفيق> الخلف ديال هو ما نام على الجنب. أنت معلم على الجنب. آه والألف اللي ألف اللي كان عليها. ألف اللي كان عليها أنتم تبلو. تبلو القر قربة بناء. تبلو القرقلا والجنبري. القرقلا <تصفيق> <تصفيق> والجنبري. <تصفيق> أه كلشي وا على كل لون ها الحمار ها الخضار ها الزرع ها الجفار ها التشيني ها القوقي ها الفنيدي شني آه شني كتقول للقناويين القناويين واش غادي اليوم غادي تلعبو بحال ولا ما غاديش تطيحو بحال داك راه داير شوف وا هو كيخدم تا قناوي بمعنى الكلمه يعني ملي تا غنقول لك ديما ما عاد السمعه ديالو وقفه اه نعم معلم وكلم لي الطبال انا غادي نتبعك مزيان ان شاء الله وغادي نشوف